ليه بنات زاهيات مثل منجوم السماء جنة الدنيا من السعد والحب العظيم اسندت ظهري الممتاز من حولي جبال هن زهوري في الحياة ورد جوري والخزام هن زهوري في الحياة ورد جوري والخزام بنات زاهيات مثل منجم السماء جنة الدنيا من السعد والحب العظيم اسن ذا الظهري المنتص من حولي جبال زهوري في الحياة والدجور والخزام بهجة يامي روح السعادة والجمال الجمال قصايد <تصفيق> قاصره لانهم فوق الكلام على ملكتي لها بل غراء عقل الرزيم ورجت من الورود والزهور الفاتنه على صايل الخيل جمحان I'll take